Вранці спочатку десь так далеко гупало, а потім був прильот в село. Я ж вам кажу, буквально ось на моїх очах це. Там машина на, на сусідній вулиці згоріла, і будинок. І у мене всього сусіда під воротами вивернуло ворота, останні вікна добило. Ну, і мене налякало, і в мене одне вікно розбите. Ну, це було тишина, і раптом, звідкись привітає, привітаю цей касідник. Бо я йшла по селу свіжих прилітів багато і на дорозі. І будинок, оцей будинок в двоповерховій центрі. По центру було декілька прийомів вчора. Інформацію про пожежу підтвердили у прес-службі Державної служби з надзвичайної ситуації у Миколаївській області. За інформацією рятувальників, в селі Шевченкове горіли рітня кухня та гараж. Рятувальники о 5.12 ліквідували пожежу площею 40 квадратних метрів. Врятувавши від знищення житловий будинок.